رات کو رب تالا گنہ کو کثیر تعداد میں جہنم کی آگ سے رہائی عطا فرماتا ہے یہ بہت برکتوں والی رات ہے اس رات میں رب تالا کی رحمت اور اس کی بخشش موسلا دار بارش سے بھی زیادہ تیز امت محمدیہ پر برس رہی ہوتی ہے اور بدبخت ہیں وہ لوگ بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات کو پا کر بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے اس رات کو پا کر بھی وہ رب تعلیٰ کو راضی نہ کر سکے اپنے لیے کچھ مانگ نہ سکے اور اس رات بھی اپنے آپ کو اس بہت بڑی رحمت سے محروم رکھے حقری ملہ سلاد و سلام شابان کی پندرہویں رات سا اوقات کافی سارے احباب یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی پندرہویں رات کوئی نہیں ہے شبِ بارات کا کوئی وجود نہیں ہے یہ بس ایم ہی اپنی طرف سے لوگ کہتے ہیں تو سیاستہ میں حدیثیں موجود ہیں اور اس کے بعد بھی اگر سب چیزوں کو ہم اگر ایک عام بندہ دیکھے کہ یار چلو حدیث کا بھی مجھے نہیں پتہ قرآن مجید کا مجھے نہیں پتہ اقوال صحابہ کا مجھے نہیں پتا تو صرف اور صرف ایک عام سی بات ہے کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے رب کی عبادت ہے نوافل پڑھے جاتے ہیں گناہوں سے معافی مانگی جاتی ہے تسبیحات کی جاتی ہیں تو یہ غلط کام تو نہیں ہے تو اسے روکنا بھی جو ہے نا مناسب مناسب نہیں ہے تو چلو ساری چیزیں اس کے اوپر حدیث بھی موجود ہے اور یہ واقعتاً حقیقتا یہ رات ہے لیکن اگر کوئی نہیں بھی مانتا ساری دلیلیں تو صرف اتنا سی بات علمی دلائل سے ہٹ کے صرف یہ بات کہ یار اس رات میں ہوتا کیا ہے رب رابطہ کی عبادت ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے تسبیحات کرنا ہے رب کو راضی کرنا ہے وہ تو رب فرماتا ہے کہ جس ٹائم مرضی میرے در پہ آؤ تم ایک قدم چل کے آؤ میں دس قدم کی مقدار تمہارے قریب ہو جاؤں گا تو فرماتا ہے کہ میری رحمت تو ہر وقت آوازیں لگا رہی ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے کچھ مانگنے والا ہے. اور ہر روز تحجد کی نماز جس کی آذان اور دستک سیدھا دل پہ ہوتی ہے تحجد کی نماز کے وقت رب تعالیٰ اپنی شیان شان کے مطابق آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے اور آواز لگاتی ہے رب کی رحمت کہ ہے کوئی بندہ رزق مانگنے والا اس کو رزق دیا جائے ہے کوئی بندہ بھلائی مانگنے والا اس کو بھلائی عطا کی جائے ہے کوئی بندہ اولاد مانگنے والا ہے کوئی بندہ مرض سے شفا مانگنے والا مطلب جو بھی دل کی مراد ہے اس ٹائم مانگو عطا کی جائے لیکن یہ پندرہویں رات جو ہے اس کے بارے میں آقا کریم علیہ گی سلاد و سلامت شاد فرمایا صحیح احادیث میں موجود ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک طلوع آفتاب نہیں طلوع فجر تک فجر کی آزان تک رب تالا اپنی شایان شان کے مطابق آسمان دنیا یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے آسمان دنیا پر اجلال فرما ہوتا ہے اور اس وقت سے جو ہے لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہے کوئی بندہ رزق مانگنے والا ہے کوئی بندہ اولاد مانگنے والا ہے کوئی بندہ گناہوں سے معافی مانگنے والا ہے کوئی بندہ دائمی مرض سے شفا مانگنے والا ہے کوئی بندہ اپنی مشکلات میں آسانیاں مانگنے والا میں اس کو ادا کروں گا اگر اس رات ہم بیٹھے ہوں اس در پہ اور آواز لگے کہ ہے کوئی بندہ رزق مانگنے والا اور ہماری خالی جھولیاں پھیل جائے مولا ہے ہم کہ ہے کوئی بندہ شفا مانگنے والا تو ہم بیٹھے ہوں جواباً ہم عرض کریں کہ بار تعالیٰ ہے نا ہم خالی جھولیاں لیے بیٹھے کوئی اولاد کا خواہش مند ہو آواز لگے کہ ہے کوئی اولاد مانگنے والا تو آواز جواباً آواز جائے کہ مولا بیٹھے ہیں نا خالی جھولیاں لے کر بھر دے اپنی رحمت سے اگر اس رات بھی جو بندہ رب کی رحمت سے محروم رہ جائے تو پھر وہ کب اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا اور رب کی رحمت سے فائدہ اٹھائے گا اگر اس رات بھی وہ بندہ محروم رہ جائے اور رب تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بخشنے کے پتنی کئی کئی طریقے دے دیے کبھی شبِ معراج آ رہی ہے کبھی شبِ برات آ رہی ہے کبھی رمضان مبارک آ رہا ہے کبھی ربیع الاوال آ رہا ہے کبھی محرم آ رہا ہے کبھی کبھی <coughs> رجب کا مہینہ آ رہا ہے تو رب تعالیٰ نے یہ سارے پیکیجز رکھے ہیں چلو یار آج نہیں کل کل نہیں پرسوں کسی مہینے میں تو میرا بندہ میرے در پہ آ ہی جائے گا اور رب تعالیٰ کے پاس جا کے اس کا گنہگار بندہ جب معافی مانگتا ہے تو رب تعالیٰ کو اس کی معافی مانگنا بہت ہی پسند ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بندہ آئے تو صحیح کوئی بندہ اس دھر پہ آ کے اپنا دستے دستے وسائل پھیلائے تو صحیح مجھ سے مانگے تو صحیح